Sok a de elolvastok, nem is az, hogy én olvasom, mert magát. Ez annyira jó, kevés könyv olvastak, hogy családok. Mondok egy példát, ami elolvastatta, a helikopter. Hasztok, üdvözöllek titeket egy újabb villámkérdésekre. Ha még nem találkoztunk volna, akkor azt kell tudnok, hogy ezek kérdések, de mély, átütő gondolatok vannak. A mai vendégem Mérő László, egy nagyon spontán találkozás és beszélgetés, és nagyon köszönöm, hogy belevágtunk László. Nem biztos, hogy a végére érünk, mert beszélgettünk előtte, hogy a kérdések lehet és nem specifikusak, úgyhogy kíváncsiak, hogy hogy szedjük szét a kérdéseket. Viszont felmutassam hogy belászolt, hogyha nem ismernétek. Én Lászlónak a nevével, és ez az én kisebbségi bizonyítványom, akkor találkoztam, amikor egy internethangolin voltam, és azt hogyna hogy na, erre az előadásra be kell menni. Szerintem memetikáról volt szó, de nem vagyok benne biztos, egy ilyen 5-6 éve lehetett. Vol, volt egy olyan, viszont. Amit tudnatok kell Lászlóról, matematikus, pszichológus, és az egyetemi létnek azért legnagyobb fokozata az egyetemi tanár, és te már habilitált egyetemi tanár vagy, hogyha jól az RT-től kapta. <gül> Akkor ezt is tudjuk, hogy csak habilitás után lesz valaki egyetemi tanár. Azt jól tudom, hogy 13 könyvvel jelent meg magyar nyelven? Én nem tudom menni, úgyhogy biztos. Én azt néztem meg, hogy a 13 könyv... Rengeteg nem a arab számít, mert a nem, nem, nem tudom. Azt számítod, mire a sárkja. Csak kurzusaid kurzusait én annól jártam volna, úgyhogy nem vagyok jó matematikában, a játékelmélet, amiről különben sok sokat beszélgeted, meg nem érdekes témmel. van-e valamilyen olyan élmény, ami az egész életedbe végig kísért, mint egy gondolat? Jé, nem tudom, hogy van Egyszer olvastam 11 évesen, körülbelül. egy cikket a rákról, az nagyon megrendített, hát hogy nem le az ember. De a érdekes módon, attól se taláztam túl sokáig. Te mutetted a könyvet, és kint is beszélgettünk már erről, hogy nem, vagy elolvasva nagyon egy könyvet, vagy pedig átlapozgatod, ez két külön kategória. Nagyon kevés könyvet olvasok el, az az igazság. Sok laber de elolvastok, nem is az, hogy én olvasom kevés könyv olvastak magát. Ez annyira jó, kevés könyv olvastak, hogy csinálják e -hát. el. Mondok egy példát, ami elolvastak, a helikopter. az mind a hét kötet elolvastak magát. Wow. nem erre tippeltem volna. Az tényleg, az És van olyan könyv, amit sokat ajándékozol? De ez ritkán emlékeztet az, az ember, mert. mert nem. ritkán van olyan alkalom. Van valami, amiben az elmúlt években megváltozott a gondolkodásmódod, a nézőpontod? Van elég sötény minden, de nézd, van egy a nagy boxoló mondta, talán egy Kérdezte tőle hogy már, hát, hogy látja most, hogy a fiatalkori valójók és őt, hogy Muhammed magára, hogy A. úr az Amerikában átigazta magát, ő készül született, és felvette az iszlám hitet, amire Muhammed A. úr azt rához hogy hát hölgyem. Aki 50 évesen így látja a világot, mint 20 évesen, az 30 évet hazarult az életéből. Nagyon az. Szóval tehát persze hogy másképp látok egy mindent. Ki tud elmenni? Nem tudom. Ha szóval így konkrétan... Hogy nem érezted a változást, mondjuk abban, hogy... Nem, nem, azért változás, mert nem érzem. Mm. Tehát, tehát ilyen trauma, hál' Istennek nagyon minká értő, hogy olyan nem hogy elveszítem a lábamat vagy a karomat, de még ilyen egészségi trauma és szerencsélekedésért. Jó, rólam például elég is lehet ne publikálni, de nem nagyon nem voltam szerződem a jelenlegi kormányokkal, de megkeveteltem, hogy nem is bírjam őket, csak utálom, mert nem gondolom, hogy szemetek aljasak, Keletek a kenetek hajdaságban nem gondozhat, nem direk csinálnak, átdirektártanak. Úgy gondolják, hogy ez így jó, ez a hajnali. Ez egy érdek. és ezt is már, öt éve másképp láttam. Van-e valami olyan gondolat? vagy alapgondolat, hogy mi menténye, hogy te éled az életek, ami menténye, amikor döntéseidet meg Nem tudok róla. Bizonyos dolgok vannak nyilván, Tehát, na, ezt mondtam az előbb is, hogy Antall József Néhaj, Antall Józsefnek volt egy óriási domája. Az a domája volt, hogy, amikor kérdezték meg a keresztényi önökötáltal miért nem úgy, meg miért nem úgy. Úgy azt mondta, hogy hát igen, ez a baj, hogy hogy Nyugat-Európában az Ataista is keresztény, Magyarországon a vallásosabb, mert is a nagyvőszekevány fejében, és ég. ilyen értelemben persze, hogy keresztény kultúrkörbe élek, nagyjából Jézus Krisztus tanítása szerint, Isten fiános nem tudom látni, tehát vallásos nem vagyok. Ki tudnál emelni mondjuk egy olyan dolgot, amit látsz a világban, hallod, hogy osztogatják az emberek, de szerinted egy oltári vannak. Egyet? Legyen, legyen, top 3, top 5, 10 mennyit? Top tízezer. ezer. Top 10, 10 ezer. Szóval csak ilyeneket látok. Hát a világ teli van Ön, önjelölt megváltókkal, gurukkal, és azok mondanak gyönyörszépeket. Így élj, így élj, amúgy élj, így szeres, így szeres, ezt szeres, 6 óra után ne egyél, de éjtélkor egy egyél, mondjuk meg a barancságnak a Hogy ezt magához ez a tanácskérdéséhez, mert szerintem nem feltétlenül a nem konkrét tanács. sokkal van a problémát, hogy most azt mondja, hogy egyél, hanem az, hogy miért jönnek önjelölten ahhoz, hogy tanácsoljanak. Nem tudom, én nem vagyok guru, és nem is akarok az lenni, tehát belőlem ez nem hiányzik, szóval gurulnak lenni. Nézlek például a fermállandzás, hát szinte akár velik megkapja ott, a, akik között a De Most meg lehet kapni őket is, úgyhogy én maradok a mert nekem az nem legy. Megfölítom ezt a kérdést. Van olyan dolog, amit te tudsz, de akár ez tudományos értem, akár az életben nem tudtad bizonyítani, de te tudod, hogy az úgy van, csak én nem tudod. Én hívő nem vagyok, ezt nevezik ígynek. Tehát egy csomó minden van, amiről sejtem, hogy úgy van, és nem tudom bizonyítani, mondjuk a ríman sejtés, hogy csak egy matematikai ízét mondjak. Én itt fel azt a kérdést, amit kivette ki a biztosítést, és két választ, vagy kétféle képe kérdésekre egy választ, vagy az, hogy miért egy oltári valóság ez a kérdés, vagy pedig úgy, hogy ha, hogy tennék fel másképp a kérdést, az pedig az, hogyha a 20 éves önmagaddal találkoztátok, hogy mi állt, sohanál, Jó, én továbbra is úgy gondolom, hogy, hogy semmi értelme, mert, mert egyrészt egy találkozok olyan Sárcokkal, most a Istánkkal, akik kicsit hasonlítanak a 20 éves de mindegyik más, mert egy másik ember, és ezért mindegyiknek más is tanácsolok, mert én nem gyűrű vagyok, és nem, tapp, a és nem is tap, és nem is a a patagrafi mindenkinek ugye azt tanácsolja, az Istenbe Isten szározó, köszönkodt. És valakinek ezt mondom, de nem mindenkinek. De magad egyébként a kérdés, viszont nem van mondjuk, hanem magadra. De én már nem tudok éves, éves, éves lenni. Éves én nem most vagy éves, és ha éves lennék, akkor is nem tudok tanácsot adni például arra, hogy menjen, hogy menjen, Magyarországon vagy külföldön tanulja, mert akkoriban gyakorlatilag nem lehet elni, tanulni. Ma, aki mondjuk egy Matek olimpián érmet az bárhol tanulhat a világon, a világ bármilyen kerületen érnek lesz. Akkoriban nem lehet ezt Tehát nem tudom, hogy meg tanácsolja. 1950-ig a anyám még becsolagolva álltak, aztán végül mert Csak ilyen volt, ha szóval 200 ezeren elmentek, más a 200 ezer volt Ezek közül a kitába voltak csomazóra. Nem biztos, hogy volt boldogatban érni, mondjuk tudatom. Biztos, hogy a nagyiragyobban biztos, hogy nyugodtabb van, de az már nem biztos, hogy értem. Nem biztos, hogy ezeket a könyveket megírtam volna, az sem biztos, hogy egyáltalán írtam volna. Tehát Nincs értelme, hogy 20 évesre vannak tanácsoljak, mert, mert csalás az egész, mert tudom, hogy én vagyok, és mi lett később. Ön. Még ami vieséget csináltam, arra sem. Nem mondtam azt, az, hogy. Fenned, száll, ki Igen, nem biztos, de, de, de, de figyel, vannak vannak? mondok egy nagyon jó tanácsot. Még nem volt mobiltelefon. Az októberon találkoztunk egy lehangzóval, de félreértettünk valamit, mert ő a mostani, meg a bőrgárdint előtt várt, én meg sétáltam szemben vele, akkor ott egy benzi volt. Aztán eltelt pár perc, és elindultunk mindketten ugyanabba az irányba körbe. Ennyi tett fel az ő ellangizott egyik, ezt tett volna itt az Most, ha most én azt a tanácsot adnám neki, hogy arra felé induljon Meg el. Fel, jó irányban. Na, bőrsz tanács. <gül> Já, talán. Hát ezért gondolom. Megfordítom ezt egymás, és ez egy, megint a gondolom. Bőrsz tanács lász az lász. egyébként, mert rösszem, hogy De nem biztos, hogy az jó lett volna. De ez de lász, lehet, lász, lász. hogy jó is lett volna. Érted? Amiben tanácsolni tudod, az mind hülyeség. Amiben viszont akkoriban jó lett volna, hogyha valaki, az nem én vagyok, hanem egy akkor egyetlen éves, aki valamiért ért egy hangul kerül velem. a mentor szerepején. Például, igen. Mit mondasz magával a mentor szerepején? Hogy, hogy, hogy tud átadni valaki egy tudást? Hogy tud valaki, amelyik mentort keres? Tudást átadni nem lehet. Át lehet adni attitűdök, hozzáállást, át lehet adni szemléletmódot, világlátást. Egy csomó mindent, amiből magátból következik egy, egy, egy csomó tudás. Tehát, ha tudod, hogy hogy kell megfogni a szerszámot, akkor egy csomó mindent tudsz. De azt meg lehet tanítani, hogy összed meg a szerszámot. És Úristen, Isten őriz, is, hogy átadjam, hogy én hogyan nyúlok ahhoz a szerszámhoz, amikor ő sokkal ügyesebben tud hozzájúlni, mert én csak annyit mondok neki, hogy fognám ebben az meg. Egyrészt egy kölcsönös választás, akkor működik, hogyha a mentor választja a tanítványt és a tanítvány meg a halál, ez egy fölcsönös rajzlásképp az megműködni. Azt kellettem a tőled kérdezni, hogy a, a kérdés úgy a másképpen, hogy a, a buszér zonogatnak adhatnál valamilyen technológiát, amit használhatna, vagy ha mostani jelenkorban tudnád ugye ez a másik vagy 20 évesen, akkor mi az a technológia, amit tudnál segíteni abban? Vagy... Mert a maiak közül, mert azt a válasz az, hogy még nem fedezték. Még nem fedezték fel. Legalábbis még nem látom. De mostaniak közül. Bármilyen minden jól lett volna lett volna már akkor, de nem volt. Van valami, amit cikkének érzel magadban? Persze, hogy egy csomó, minden. Hát, yes. szó, nem vagyok egyik pónlalt. Tehát, nem tudok úgy elküldi valakit a klasszban, hogy örömmel induljon, és alig várja, hogy indulhasson. Az egy másik szeretség. Visszatudsz emlékezni egy olyan pontra az életedben, ami egy kudarc, egy elég nagy kudarc, de most így a teljesen most nem tudom, hogy az kell. Évet töltöttem egy játéknak a kifejlesztésével, ami nem megködött, meg jó, nem jó játszani. Nem, nem láttam előre, hogy nem lesz jó. Tehát ilyenek persze úgy Ráadásul kutatóintézetben dolgoztam, tehát még ennyi egy ég volt is. Én még olyan sem vagyok, mint Ezizó, aki azt mondja, hogy, hogy most már 5000 módját tudva vannak, hogy, hogy, nem, hogy nem működik. Az mindig kérdés, hogy az ember mibe vág bele, mibe vág. tetsző a nagyobb energiát, aztán vagy bejön vagy nem. Tehát egy kicsit is, hogy egy kutatóirét az ebből áll, hogy valamit elkezdünk keresni, és aztán mondtam, hogy valami valami nincs. A, az a teljeséges kutató, aki jól jött hogy valamit. Beszélgetünk rá, hogy nem feltétlenül elhúvatottság a kutatóiréthez, vagy bármi az is, amit az ember csinál. A te életedben látsz olyan ö, pontokat, ami által azzá váltál aki, vagy ezek lehetnek döntési pontok, vagy valamiben közöttek a egy ilyen ö, kutatói pályán, ami egyben egy piaci Pense. szereplésben is van? Persze, de nekem sosem úgy működött, szóval én ennél sokkal. Hát most, nem lenne nagyon szexist, nem, azt mondják, hogy én ennél sokkal szülökendőünk vagyok. Az mit Az jelent? azt jelenti, hogy úgy csinálom, amiről úgy érzem, hogy most éppen ezt kell csinálni, mert nagyon sokat nem agyagok rajta, és ha meg nem megy, akkor csak hallok valami más. Igazából ez egy ilyen intuitív megérzés, akkor ezt érzem és csinálom. Ezt, ezt foglám azt hogy szülökendő. Mert ebben egy csomó butaság is van. Tehát nem mondjuk, hogy mutaság, tehát olyan mutaság, hogy nem akar gondoljuk gondolni, majd a gondoljuk, Többen előbb gondolni, hogy csinálni. Szóval ez gyakori és normális. Jelenleg van valami, ami nagyon izgalomba hoz, mondjuk, ami esténként vagy hétvégenként valamilyen probléma, vagy ami folyamatos az életemben az a tanítás, előadások, egyetemi is, vagy másfországa is az úgy kontinuításnak van pedig. Miért vállalsz, hogy ilyen mainstream-es konferenciálő adásokat? Milyen? Egy mainstream-nek, mint az internetrendőri vagy marketing konferencián, hogy a... Két oka van. Az egyik oka az, hogy jól fizetik, tehát beárasztok annyi... Azért fizetik nyilván jól, mert azt akarják, hogy legyen kedven hozzá, de ez de, de, de működik. De akkor az igaz, hogy van az a pénz. De van az a pénz, amiért hajlandó, vagy valami olyan elgondolkodni, ami, ami, ami amiről azt mondom, hogy lehet érdekes is, amiről azt mondom, hogy ez biztos, hogy nem érdekes, az, az is van az a pénz, de igazából azért nincs, mert megmondom, hogy ebben semmi, a... És akkor akkor írja a kérdés, az, hogy hogy vagyunk. Most írja, hogy mennyire kibírhatnában. Jó, te azért volt egy csomó személyes is. Tehát, de, hogy mit tanásollnál a 20 éveskori magadnak, meg szívesen lennél le megint 20 éves, meg... meg négy, személye, amit így szoktak ilyen, kérdezni, hogy... hogy hogy mit változtatnál a világon? Uh -huh. Jó, megkérdezzük egy ilyen kérdést, az utolsó kérdés szokott lenni. Uh, imádni fogod. Ha minden erőforrás a rendelkezésed rá, akkor mihez kezdve? Kevesen lév. Kevesen, nem elég a minden. Ott van ez a remek novellája, nagyon rövid. Az a cíne, hogy a művész és a halál. Kinek van? Ott Vigyéza. az, aki az iskolahatárot írta. Igen, ez kevésbé ismert ez a novellája. Arról szól az egész, egy oldal az egész novella, Hogy hát a halál eljön a művészre a határáért. Jóban vigyél. Hogy állsz ezzel a szoborral, amit csinálsz? Vigyél már, hagyjál mutatni Kapsz egy hetet jó van, egy hét múlva jön a művész, ő a halál. halál, halál, hogy nap egy hetet, de fejezted, nem fejeztem be, Ügyel, adjál. akkor hagyjál béke, menjünk, nem bír. úgy látszik terek, hogy egy vannak, hogy felső pejlől azt mondták, hogy nem gyújra el amíg, mert nem fejezted ezt a dolgot. nem érdekel, menj a fennékbe, vagy vegyél. jó. Aztán el elkeseredésével halálhoz az, mondja, hogy figyelj, mi kell neked, bármi, meghoz bármit, mondd, mi kell, de a mi kell neked az öröké valóság, a korlátlan végtelenség, az öröké valóság. Igen, azt kell, jó van, tied, de figyelmeztetlek, hogy amint befejezted a foglalat, örökére érted, A művész felvette a kis sálát. Elkezdett fütyörészni egy, egy régi kedves dalt, amire valaha focsoltottán szólt, fél nap alatt befejezte a szobrát, csodálkozva jött a halál, hogy van egy a novella. Imádom a választ, tessék, egy olyan kérdés, amit te nem tudsz értelmezni, ez milyen jól meggyutál? Hát nem olyan időt, ez a fik. Vagy most hát egy novellát idész. De érted, tehát a kérdés maga értelmetlen, pont ezért. Azért értelmetlen, mert nincs olyan, hogy minden mellett. Szóval... pontosan azért, ami a bajom volt az, hogy a Magyar hogy a, a, Tudománs Akadémiát basztották, nem értik, nem értik, hogy megcsináljuk mi fél nap alatt, akkor, hogyha nem kaphatnak. Szóval... És egy év alatt se csináljuk meg, hiába jön a hír a akkor, hogyha hogy, hogyha ő mondja meg, hogy most mikorra legyen meg. Nem lehet, úgy úgy nem megy. Hogy néz ki a napod első 30-60 Én nagyon 20 percet, általában onnantól félkárták, egy negyed órán belül útom vagyok. Semmi reggeli? A fér, nem, nem reggeli, nem iszom, iszom egy turmixot. Turmixot. A nagyon nyugival, akkor lehet, hogy az Indexet, de azt se olvasom el, csak úgy csak költ. a akkor még a helyén jól van, akkor menják a prancba. Hogyan az e-mail-eidet? Én azt csinálom, hogy a főfolderben csak azok vannak, amiket meg kell válaszolni. Tehát ami nem odavaló, amit Sperasz azonnal dobom ki, ami, amit megválaszoltam a felrakon valamelyik folderban régi vagy a régiekben, vagy valamit, mint egy egyetem, vagy 30 vagy ilyesmi folderben Tehát, ott általában plusz 30, már több múlcsán. Á, én nem vagyok kicsit, hogy mondjuk internet használó, meg mély használó, tehát én igazi felhasználó vagyok, de amikor, amikor szoftverfejlesztőséget felfejlesztő akkor is haszoltam, tehát úgy volt egy csomó teki, aki technikai ember, aki mindent tudott. Én meg hát, Néha egy-egy ilyet mondtak, hogy lehetne mert így is, azt szoktál vagy, de hogy kell, vagy nem. Csak pár hétvégeit nem csinálják. Számomra ez a hétvége, hogy az úgy nem nagyon állít sért. És hogy el lehet szúszni, az úgy. Közügyre vagy gyakran. Ez a hétvége, hogy nem nagyon jut. Minden nap szokásak? Nem, nem szoktam minden nap, de sokkal csapat. Valamit játszott így a gyertyátéklányosnak, és ez miért fontos minden magra? Tudom. Én tudom. Szóval az az rossz nap, amikor nem fér be le. Ha itt teszett fel a kérdés, hogy volt-e valamilyen olyan betegtettél önmagadban, mi volt az érdemes, hogy valamit elvégeztél, megtanultál, csináltál, idégétélyt. Vigyázzatok a hogy elvégeztük az iskolát, mert te megírtad, vagy elolvastam a vás, meg, egy könyvet, vagy még egyet. Ezek, ezek. Szóval, szóval, a tanulás. A tanulás egy idővel a sportolás is, tehát szóval, amíg tájékoztattam, addig úgy adtam rá, hogy az anya alapom legyen, hogy tehát azt, hogy nem hagytam leépülni. Mert minket egy másra sztálytárkodó szintet, azt megkartottam. Az utolsó kérdésem, és itt uh, erre megköszönöm, ég, hogy ha nem is tetszik, akkor is így átlósanak rá a válasz, meg meg nagyon különcsöljöttem. Ha bárhova helyeztetnél a óriás plakátot és bármit írhatnál rá, hova helyeznél és miké rúdtál? És erre is azt írnám hogy ez a seggen. Szerintem. Valóm, vagy ha van, akkor ma ezt volna meg az. De figyelj, még azt se tenném meg, Olyan logikusnak, hogy itt Orbán Viktor háza oda tennék valami 60 éves kori nyilatkozatát, lófhaz tennék, és kívánom érdekelni, érdekelnék, onnan a sokkal hendrottabb. Orbán Viktor szívesen részre téríteném, csak lehetetlen, tehát a részletérítenie valamit a hogy, hogy gondolja már át, hogy ezt a -e, és hogy ezt akarja-e amit csinál. már Nem is jó, tudom, hogy valakinek a ülékevetésünk jön, ahol beszélnél, érezte, hogy az ember ilyen, Én nem akkor, és nem is látszott. Én, hát én. jól elbeszéltük, a, nem a legrosszabb interjú? Volt a, a Nem eotusz Nem szívetéknél? Nem, nem olyan, nem. Nem, nem. nem, nem, nem, nem jó, ezek a hát ilyen kérdések, de hát azokat vissza is védsz közöttem, nagyjából. László, nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy így összehoztuk. A hangot. fogalmam sincs, hogy milyen lett remélem hallható. Hát, nem ez ilyen szörvok mikrofon, mit tud. Majd kiderül ebből, hogy ezt hogy hozta ki. Hogyha eddig végignéztétek nektek, nagyon szépen köszönöm. Ha van kedvetek másképp is találkozni, akkor nyomjatok arra a feliratkozás és Én biztos, hogy én a